ايش بدي انا ايش بدي انا وين وقتي وين عنكم بعدنا بعدنا كان انتم نسيتونا الله اجان انتم انتم انتم انتم اجان انتم نسيتونا يابا بعدنا بذكركم كل صباح وكل مسية مسية يا الله يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي, يا ويلي يا على الحايض كتبنا الدار للبيع على الحايط كتبنا الدار الدار للبيع للبيع أوردنا الغرب لقلوع ها <تصفيق> قعدنا من الصبيح ولك نسمع حتى فات يا شر يوصل وإحنا عدلين <تصفيق> ابو احمد ها يا ياويلي يا عوالي يا ويلي يا الهي يا يا ام يا ابو ولا يردوني يا ابو انشيف دمعي العيون يا أبوي يا ابويا وirim لا هنا يا أبويا انشوا دمعي العيون يا أبوي دمعي العين ما باح والمركب ولا شمع دمعي العين ما باح والمركب ولا شمع هم اشرح لما لمن يا ابويا، هم اشرح لما لمن يا ابويا <تصفيق> ها آه. آه. يلا عمي هيا الله عمام العريس وخوار العريس واصدقاء العريس انا البراكيه وسلمى البراكيه هيا الله خبارنا اهل البصره واهل كربلاء كل الحضور اي الله درع جبور علي العب اي والله حتكرر كسر علي يموي يموي يموي يا يموي يا يموي يا يم يا يم يا ويني ويني هل بدك زع قلبك ويني خزعني يعاني عيني يا عيني هل بدك زع قلبك ويني ويني هل بدك زع قلبك ويني يا عيني لفت كساره لفت كساره ومشه كساره ما كساره لفت كساره من كساره مو كساره لفت كساره لفت كساره لفت كساره لفت وبعد داريتة. وني البدر كسر قلب قديدي، يعاني يعاني، البدكر هم آه ها آه... آه... ها، آه... آه... هلا آه... آه... هلا يا ركشار عمي وينك يا الغالي يا روح لك يا الغالي بس اقعد قبالي روح لك يا الغالي روح لك يا الغالي روح عليك يا الغالي بس اقعد قبالي روح لك يا الغالي شنو اللي صار انا وشوفنا بشكل عظيم وشوفنا دور وشوفنا بشكل عظيم وشوفنا بشكل عظيم وشوفنا بشكل عظيم وشوفنا بشكل الجبور وبعد الجبور هاي من الجبور العلي شبلاو اكيد يعنى الصلاة بعد, بعد الجبور اكيد بعد الجبور النار بي النار وبتلفك الماي النار بي اي النار وبتلفك الماي في يا هواي وانت أربي أنا آه يا رب تلفك إلما يا في أي كسير يا واي وانت اللي تجوا شنيلي يدور بالا وإيش شوفنا من جوا على شنيلي دور من ورجيت مع شو صارت جنت غالي العب العب انس يعني الجبور الصراخات اكيد يعني شباب البراكيه الشملاوي ها وبعد الشبلاوي الشملاوي درع الجبور زينه السماء طيور وزينه الارض الجبور اكيد <تصفيق> <تصفيق> الجبوري يا يابي يا يابي يا يابي يا يابي يا يابي يا يابي وبعد يا يا يا يا يا يا الشمس قد قسمت الشمس قد قسمت نصفين لي ولها النور في خدها والنار في كبدي النور خديها والنار ويا والنار والنار في كبد يا ويلي الراحة راح ومضى عوضة الراحة راح ومضى والجايشة وضى الراحة الراحة ومضى لو ردت نرجع سوا عندي شروط اربعه لو ردت نرجع سوا عندي شروط اربعه اولا تبقى وفي من عين ما تكتفي اولا تبقى وفي أدرس. لو نفذت خل نسمع خل نسمع حج كرار كسار هاي عيون المعرس الغالي حيدر الصليخي بعد حتوري عيون الصليخات عيون ميتم الصليخي بعد ميتم الصليخي أولي الكبير حيد يلا الشيخ المشايخ ابو حيدر الصليخ حج فالح كل الحضور أو كل السهرانين هذا أس كرار كسار ومردود أسرع من البارودة كرار كسار الكبير أو يبقى كرار كسار والحضور جميعاً الصلاخات جميعاً والمعرس الغالي عير الله أمامه وخوانه الإعلام آه. خرجت خرجت من الحمام خرجت من الحمام مسرعة Yeah, yeah mama. سلمي <تصفيق> سلمي <تصفيق> هي عيونك يا كوكي يا حجي يا علم الحبيب الخجع لي خوياي خلنا ناخذ هذا الأس يا ابو احمد هذا اس من كرار كسار هاي عيونك يا معرسنا الغالي حيدر الصريخي بعد حيدر الصريخي عيون الصريخات كل الحضور وكل السهرانين ونيني ونيني هل بد تزهر قلبك ونيني يا عيني يا عيني هل بد تزهر قلبك ونيني ونيني هل بد تزهر قلبك ونيني يا عيني يا عيني هل بد تزهر ها مطرز بليل يا محلى صاحبتي وشعره مطرز بليل وصيدره حلوه علمها ومن بزره حلوه علمها ومن بزره عيني عيني يما الولد غنيت لج يا ويلي غنيت لج يا ويلي هب الهوى طار الشعر غنيت لج يا ويلي وغنيت لج غنيت لج يما الخصر عذبني شي بحالي خلاني في العباس صافن بالي هلاب سم شرشبي شر لالي يا رزقني تدمر حالي أكيد. هذا عمام العريس اكيد ولد عم الغوالي اكيد الحضور. كل الحضور. وبعد العريس عمام من الزغير للكبير اكيد الكل هي هيومي اكيد يعني أيها. عين نسراي خت هاي العما الاعلام جبت له شي للذاب يا معود اشيني يا اشيني ماشي ها جبتن هشي للذاب يا معود اشيني يا معود اشيني قالت أشيل أجلوب اجل وستوغياتي يا اطي العب